زن محترم آج طبیعت بھی کچھ ناساز سی ہے لیکن آقا کا ذکر ہے میں دعا کو ہوں کہ اللہ رم العزد آکا کری مرے گصہ لات سلام کے ذکر کے صدقہ سے کل جہان کے بیماروں کو شفا ادا فرمائے قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فض کرو اعلیٰ اللہ اللہ کم تفیح کہ آج بیان کا حساب ہی کوئی اور ہے آج دل کی کیفیات بھی کچھ اور ہے لیکن کوشش کروں گا کہ میں اپنے دل کی کیفیات سے ہٹ کر جیسے عموماً بیان ہوتا ہے ویسے ہو اللہ رب العزت قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے کہ فض کرو اعلیٰ اللہ کہ بس تم اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کرو اگر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 قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ وہ ان تد و نعمت اللہ لا تُخصوحا. کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو لا دخ تو تم گن نہیں سکتے تم شمار نہیں کر سکتے تو پھر یہاں پر ایک مسئلہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جب تک کوئی چیز گنی نہ جائے جب تک وہ کاؤنٹ نہ کی جائے شمار نہ ہو سکے تب تک ان کا ذکر کیسے ہوگا مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس پیسے ہے اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا پیسے ہیں تو ہم اگلے بندے کو کیا بتائیں گے کہ ہماری جیب میں کتنا پیسے ہے ہم تو صرف یہ کہیں گے نا کہ پیسے گئے لیکن یہ تو نہیں نا پتہ کہ کتنا ہے تو ایک آیا مبارکہ میں رب تعلیٰ نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو پھر دوسری آیت میں اشاد فرمایا کہ تم اگر گننا چاہو نا تو اپنے رب کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ان کو گن نہیں سکتے تو پھر رب تعالیٰ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 کہ آقا کریم علیہ سلاط کی ذات با برکات جو ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے تو رابطہ نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو تو سب سے بڑی نعمت ہے آقا کریم علیہ صلاط و کی ذات اب جو بندہ آقا کریم علیہ صلاحت سلام کی ذات کا ذکر کرے گا تو یہ رب تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اب جو دوسری آیا تھی کہ نعمتوں کو گن نہیں سکتے اب یہاں پر شان کا پتہ چلے گا کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کی شان کیا ہے انسان کے پاس سب سے ہلکی چیز جو ہے جو نہ دکھنے والی ہے نہ جس کو ہم پکڑ سکتے گئے نہ جس کو ہم قید کر سکتے ہیں وہ ہے سانس باقی وجود کے جتنا بھی اعضاق ہیں ان کو ہم دیکھ بھی سکتے گئے پکڑ بھی سکتے گئے کسی چیز میں ہم ان کو بند بھی کر سکتے گئے لیکن ایک سانس ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جس کو ہم پکڑ نہیں سکتے اس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے تو یہ رب تعلیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کا وجود کوئی نہیں ہے اب پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کہ جب کرونا وائرس آیا تھا یا ابھی بھی اگر کسی بندے کو سانس کا مسئلہ بن جائے یا کرونا وائرس کا تو سب کو پتہ ہوگا جب کرونا وائرس نے حملہ کیا تھا تو وہ پھیپھڑوں پہ حملہ کرتا ہے مطلب جس سے سانس متاثر ہوتی ہے انسان کے تو جب اس نے حملہ کیا تو سانس لینا جس کا دشوار ہو جاتا تھا اس کو کرونا کی شکایت ہو جاتی تھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتہ مہینہ دو مہینہ بعد وہ وینٹیلیٹر استعمال کرتے جب سانس نہ چلتا تو مر جاتے مطلب یہ چھوٹی سی نعمت جس کا وجود کوئی نہیں ہے یہ رب تعالی ہمیں ہر روز عنایت فرماتا ہے لیکن قدر نہیں ہے اب جب ہماری سانس کا مسئلہ بنا لوگ پیسے جھولیوں میں بھر بار کے نہ کبھی کس ہاسپٹل جا رہے تھے کبھی کس ہاسپٹل جا رہے تھے کہ جی ہمیں وینٹیلیٹر دے دیں یہ مصنوعی سانس بناتا تھا تو ایک دن کا چارج جو وہ ہاسپٹل والے لیتے تھے ڈاکٹرز وغیرہ لیتے تھے وہ چار لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ ایک دن کا کہ ایک دن وہ وینٹیلیٹر اس کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کو سانس مہیا کرے گا اور اس کا جو پیسے بنیں گے وہ چار سے پانچ لاکھ تھے صرف ایک دن کے تو صاحب ذرا ہم دیکھیں کہ رب تعالی جب سے ہم پیدا ہوئے تب سے لے کر اب تک دن میں کتنی بار ہم سانس لیتے ہیں اتنا زندگی ہم نے گزار لی ہے سانس لے رہے گئے کوئی اجرت نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں مانگا اس نے وہ ایسے ہی دیے جا رہا ہے ایک چھوٹی سی نعمت ہے جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اور حضرت انسان کا دار و مدار بھی اسی چھوٹی سی نعمت پر ہے یہ ہوا جو ہمارے اندر بھری ہوئی ہے اگر یہ نکل جائے تو انسان بیٹھے ختم ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ اس چھوٹی سی نعمت پہ چل رہا ہے اگر یہ چھوٹی سی نعمت اگر ہمیں دنیا سے خریدنی پڑ جائے مصنوعی تو اس کی اتنا قیمت ہے تو رب تعالی تعالیٰ جو اتنا عرصے سے ہمیں یہ نعمت عطا فرما رہا ہے اگر وہ ہم سے اس کی قجرت مانگنے پہ آ جائے تو حضرت ہمارے پاس تو کچھ بچے گا نہیں تو ایک چھوٹی سی نعمت کی اتنا بڑی قدر و قیمت ہے تو جن کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا جن کے لیے یہ دونوں جہان کو سجایا گیا تو اس نعمت کا عالم کیا ہوگا ہاں جی اب کم علم بندہ جس نے دو تین کتابیں پڑھی اور بیٹھ گیا تھی جی حضور پاگلی صلاحت وسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا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 تو جن کے صدقے ہمیں یہ ساری نعمتیں ملی ہیں تو کیا ہم ان کو کسی موازنے میں لا سکتے گئے کسی وزن میں لا سکتے گئے کیا ہم ان کا انحصار کر سکتے گئے کیا ہم ان کو کسی حد تک محدود کر سکتے گئے مطلب ہوش کے ناخن لینے چاہیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنی اوپر جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں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 جب دل میں آقا کریم علیہ و سلام کا عشق گھر کر جائے گا تب آقا کریم علیہ و سلام کی زیارت ہوگی وہ فرمایا تھا نا کسی شاعر نے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیاں ہے فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو نہ چل رہی تو وہ جہاں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 حضرت جن کے لیے تمام نعمتوں کو بنایا گیا وہ سب سے بڑی نعمت ہے یہ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گنہگار بندہ جس کے نام اعمال میں ایک بھی اچھا عمل نہیں ہوگا اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا یہ آیت ہے ولوزن یوم عزین الحق کہ قیامت کے دن ترازو لگایا جائے گا میزان قائم کیا جائے گا جس پر گناہ اور ثواب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی تو وہاں پر نا دو گروہ ایسے ہوں گے دو طبقے ایسے ہوں گے ایک جو سب سے زیادہ خوشبخت ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا ایک جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا اس کے اعمال کو بھی نہیں تولا جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب ان کا فیصلہ کیا جائے گا اب ایک خوش وقت ہے ایک بدبخت ہے تو پھر بات سمجھ نہیں آ رہی تو جو خوش وقت ہوگا وہ وہ ہوگا کہ جس کے نامہ اعمال میں ساری نیکیاں ہوں گی برائی ایک بھی نہیں ہوگی تو پھر وزن تو اس کا کیا جاتا ہے کہ دونوں پلڑوں میں اگر کوئی چیز آئے اب نیکیوں والے پلڑے میں تو نیکیاں آ گئیں برائی والے پلڑے میں تو کچھ نہیں آئے گا تو اس کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا اور جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا جس کے نام اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی سارے گناہ کے گناہ ہوں گے اس کے اعمال کو بھی نہیں تولا جائے گا کیونکہ نیکی تو ہے نہیں موازنہ کس کے ساتھ ہوگا تو ان کا حساب کتاب نہیں کیا جائے گا خوشبخت جو زیادہ ہوگا اس کو جنت جو بدبخت زیادہ ہوگا گنہگار ہوگا اس کو جہنم تو ایک درمیان والا طبقہ ہمارے جیسا گنہگار سوا بھی گناہ بھی تو ایسا گنہگار اس کے نامہ امال کو تولا گیا نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں کم تھی اور گناہوں کے انبار تھے تو حکم ربی ہوا کہ اس کو زنجیروں میں جکڑو اور اس کو جہنم میں ڈال گیا ہو تو فرشتے رب کے حکم کے مطابق اس کو اٹھائیں گے اور جہنم لے چلیں گے اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ گنہ بندہ جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو ابول بشر حضرت سیدنا آدم علیہ صلاۃ و سلام آپ کی نظر کرم پڑے گی تو اور آپ آکا کریم علیہ صلاۃ وسلام سے یہ عرض کریں گے کہ آپ کا امتی ہی آپ کا غلام جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو آپ نظر کرم فرمائیں گے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم علیہ سلاط و کی نظر کرم پڑ جائے گی کہ میرا غلام ہے اور جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو آقا کریم علیہ سلاط و فرشتوں کو فرمائیں گے کہ رک جاؤ کدھر لے چلے ہو میرے غلام کو تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ قانون ربی ہے کہ اعمال تو لے جائے نیکیاں زیادہ ہوں تو جنت اگر برائیاں زیادہ ہوں تو جہنم نیکیاں کم تھی برائیاں زیادہ تھی تو جہنم لے چلے گا تو آکرے بلے گی صلاح و سلام عرشاد فرمائیں گے واپس لے آؤ اسے میری موجودگی میں اس کے نام اعمال دوبارہ تو حضرت یہاں پر رک کے ایک بات کروں گا کہ ملائکہ جو گئے وہ تولنے میں ہیر پھیر تو نہیں کر سکتے یہ کوئی پاکستان کا دکاندار تو نہیں ہے نا یہ جی حضرت کے تولنے میں ہیر پھیر کر جائے گا اونچ نیچ کر جائے گا وزن میں ملائکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ وزن میں ہیر پھیر کر سکتے گئے اونچ نیچ کر سکتے گئے لیکن آقا کریم علیہ بلے یہ صلاح تو سلام فرمائے گی کہ کس کو واپس لے آو نام اعمال کو میری موجودگی میں پھر تولو تو فرشتے واپس لے کے آئیں گے نامہ اعمال کو تولا جائے گا جو بدی والا پلڑا ہوگا اس میں برائیاں بہت زیادہ ہوں گی اور نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں بہت کم ہوں گی تو آقا کریم علیہ یہ سلاد اپنی مضمر والی چادر سے چمکتا دھمکتا ہوا خوبصورت سا سفید ہاتھ نکالیں گے اور ایک پرچی پکڑیں گے اور نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے اور نیکیوں والے پلڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو وہ جو گنہگار ہوگا وہ بڑا پریشان ہوگا کہ ایک پرچی ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اور وزن اتنا زیادہ تو وہ سوال کرے گا عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ اس ایک ٹکڑے میں کیا تھا ایسا کہ جس نے میری دنیا ہی بدل دی ہے تو آقا کریم علیہ یہی والسلام و ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے غلام اے میرے محبوب اے مجھے چاہنے والے دنیا میں تو نے مجھ پر جو محبت کے ساتھ درود پڑھا تھا یہ وہ درود تھا جس کا اتنا وزن ہے تو پھر سوال پھر کھڑا ہوا کہ کیا جو درود و سلام ایک غلام نے پڑھا وہ نام اعمال میں کیوں نہیں تھا فرشت تو قریب ہیں نیکی بھی برائی بھی دونوں لکھ رہے ہیں تو وہ گنہگار جو تھا جب اس کے نام اعمال کو تولا گیا تو اس وقت درود کیوں نہیں آیا اس وقت وہ حساب و کتاب میں کیوں نہیں تھا کہ آقا کریم علیہ ہی صلاحت لے کر آئے تو پھر یہاں پر سوال کا جواب یہ ہے کہ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 اب آپ کہیں کہ حضرت کے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے درود پڑھا فرشتوں کا علم نہیں ہوا نام اعمال میں نہیں لکھا گیا سیدہ حضور کے پاس پہنچ گئے یہ سوال ہے نا کر سکتے کیا تو پھر جواب بھی ہے اس کا کہ اگر ہمارا ایک بھائی اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں بیٹھا ہوا ہے دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا ہے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 سائنس بال کے آقق کے مرحیص صلاحت وسلام کے تر کی کدا ہے وہ وہاں پر مانگنے آتی हम ہم سائنس کے محتاج نہیں कि کہ سائنس جو مانیں گی پھر ہم کہیں گے دیکھیں جی ہمارے آقا کی بات سچی ہوگی وہ सच्ची गया سچی ہے سائنس ہمارے لیے کوئی नहीं چیز نہیں ہے اب سائنس کو اگر آپ پڑھیں نا چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ پوری دنیا جو ہے ہوا سے بھری ہو ہے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 اس کے والدین کو بھی جانتا ہوں اور اس کے آبا و اجداد کو بھی جانتا ہوں بھائی اتنا برکت ہے اور درود بھی اتنا ہلکا لے لیا اتنا بڑی شان ہے اس کی تو آقا کریم علیہ سلاط و سلام نا میرے بھائیوں کہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر اپنے امت کو یاد رکھا ہوا ہے کہ آقا کریم علیہ سلاۃ وسلام نے سوال کیا کہ اے صحابہ کہ عجیب ایمان کس کا ہے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عجیب ایمان انبیاء کا ہے تو آقا کریم علیہ صلاط و نے ارشاد فرمایا وہ کیسے ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے وہ عجیب کیسے ہوا تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ملائکہ کا ایمان عجیب ہے تو آقا نے فرمایا کہ ان کا بھی ایمان عجیب نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت پر تسبیح بھیجتے ہیں وہ رب تعلیٰ کا دیدار کرتے گئے تو ایمان عجیب تو نہیں ہوا تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صحابہ کرام کا ایمان عجیب ہے تو آقا کریم علیہ صلاحت وسلام نے آگے سے فرمایا کہ آپ کا ایمان کیسے عجیب ہوا آپ نے تو میرے موجزات دیکھے گئے آپ نے تو میرے اشاروں سے چاند ٹوٹتے دیکھا گئے آپ نے میری انگلیوں سے دودھ کی نہریں جاری ہوتے دیکھا گئے آپ نے میرے ہاتھوں سے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہے آپ نے میرے اشارے سے درختوں کو جڑوں سمیت زمین سے نکل کر چلتے دیکھا گیا آپ نے تو بڑا کچھ دیکھا گا تو آپ کا ایمان کیسے عجیب ہوا تو پھر صحابہ کرام نے آزگی کہ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتلا دیجئے کہ ایمان کس کا عجیب ہے تو آقا کریم علیہ سلاد و نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ان کا عجیب ہے جو تمہارے بعد آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن بن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں گے اور عشق کے بڑے بڑے دعوے کریں گے تو آج سے چودہ سو سال پہلے بھی ہمارا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت والے دن بھی آقا کریم علیہ صلاۃ وسلم ہماری شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اتنا بڑی اللہ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت عطا فرمائی اور آقا کریم علیہ صلاد و ہمارے ساتھ اتنا محبت فرما رہے ہو اور ہم حضرت بدنے میں سب کچھ بھول بیٹھے حضرت میں شروع میں بھی یہ بات کر گیا تھا کہ آج نا دل کی دنیا کچھ متغیر ہے کیونکہ ربیع الاول آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو جو محبوب چیز اگر جدا ہونے لگ جائے نا تو دل میں نا ایک اداسی سی پیدا ہو جاتی ہے بندہ غمگین ہو جاتا ہے تو حضرت دیکھیں کہ آقا کریم علیہ بلے ہی السلام نے ہر جگہ ہمیں یاد فرمایا ہے اور محفلِ میلاد آپ نے بڑی سنی ہے آقا کریم علیہ صلاح و کی شان بھی آپ نے سنی ہے لیکن یار کبھی عمل کیا اس پہ آقا کریم علیہ صلاط و نے نا صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیمرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے اور عمر بھی زیادہ ہو تو ایک کام کرنا ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ رزق زیادہ ہو اور عمر بڑھ جائے ہر بندے کی جناب یہ خواہش ہے تو آقا کریم میرے یہی صلاح و السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا رزق اشادہ ہو بڑھ جائے اور عمر بھی لمبی ہو تو ایک کام کرنا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون سا کام ہے تو آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اپنے رشتے داروں سے حسن سلوک کیا کرو تمہارا رزق بھی بڑھ جائے گا تمہاری عمر بھی بڑھ جائے گی لقد کان لقم فی رسول اللہ عسوۃ الحاثہ نہ یار ہمارے پاس آقا کریم علیہ کی صلاحت کی ذات جیسا عسو حاصہ ہو اور ہم تعلیم لینے جائیں باہر کے ملکوں سے قرآن ہمارے پاس موجود ہو اور ہم تعلیم لینے جائیں جناب دنیا کے آخری کونے میں جو خود قرآن مجید سے استفادہ کرتے گئے ہمارے پاس اتنا بڑی نعمت ہے اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نا کہ قدر نعمت ہمیشہ زیوال نعمت کے بعد ہوتی ہے جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے نا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے تو صاحب یہ زندگی جن کے صدقے سے ہمیں ملی ہے اگر ہم ان کے نام کر دیں نا تو دکھ کوئی نہیں ہوگا اگر ہم دنیا میں عام بات ہے کہ اگر ہمیں کسی سے اونس ہو جاتا ہے اگر کوئی بندہ ہمیں اچھا لگ جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی ہماری زندگی تیرے نام ہے اگر وہ بے وفائی کر جائے تو مرنے کا دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا خودکشیاں کر جاتے ہیں کہ یار میں نے تو سب کچھ اس کے نام لگایا تھا اور یہ میرے ساتھ دغا کر گیا ہے تو یہ جان جن کی ہے اگر ان کے نام لگا دینا تو وہ کبھی بے وفائی نہیں ہوگی اور کبھی بھی کوئی مسلمان جان دینے کے بات نہیں کرے گا بلکہ دل میں یہ خواہش کرے گا کہ ایک جان کیا ہزاروں جان کیا لاکھوں کروڑوں بے حساب جانے ہو ایک ایک کر کے آقا کی حرمت پر قربان کرتا جاؤں گا تو صاحب آقا کریم علیہ سلاط السلام نے ہر جگہ ہمیں یاد رکھا ہوا ہے اور آج آکا کریمرے سلاط وسلام کا امت ہی ہو اور پانچ وقت کی نماز بھی نہ دے سکتا ہو آقا کریم علیہ یہ سلاط کا امت ہی ہو تو اپنے ساتھ والے بہن بھائیوں کا خیال بھی نہ رکھ سکتا ہو آقا کریم علیہ میری یہ کا امت ہی ہو عشق کرتا ہو درود بھیجتا ہو محفلیں کرواتا ہو لیکن اپنا ظاہری حلیہ نہ تبدیل کر سکتا ہو یہ تو پھر حضرت حیرت میں ڈالنے والی بات کہ وہاں سے اتنا ادائیں اور ادھر سے اتنا جفائے کہ ان گنت لیکن پھر بھی آکا کری مریخی صلاحت و سلام قیامت والے دن جب سارے انبیاء سارے رسول یہ فرمائیں گے کہ کسی اور در پہ جاؤ تب آکا کری مریخی صلاح و السلام ارشاد فرمائیں گے میرے پاس اور سب کے لیے میں سب کی شفاعت میں کروں گا اور آپ نے ہی صلاح و سلام سجدے میں سر رکھیں گے تب تک نہیں اٹھائیں گے جب تک آپ کی امت کے تمام گنہگار بخشے نہیں جائیں گے حضرت یہاں پر نا ایک نعت ہے جو مجھے بڑی پسند ہے پچھلے دنوں بھی میں نے پڑھی تھی اور مجھے یہ اس کے شعر جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھا دیتے گئے شعر بڑے کمال لکھے گئے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی ذوق بن جائے ٹائم ختم ہو گیا میرا تقریر بھی میری ختم ہو گئی ہے لیکن یہ ذوق کے لیے گئے کہ آپ کا بھی ذوق بن جائے گا میرا بھی ذوق بن جائے گا اور ہمارا نذرانہ عقیدت آقا کریم علیہ صلاحت و کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا ہو سکتا ہے اسی عقیدت کی وجہ سے ہماری حاضری قبول ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے یہ ہے نا کہ آقا کریم علیہ صلاح کی شفاعت امت کے گنہگاروں کے لیے کا ہے, ہے نا جی تو پھر یہاں پر نا ایک شاعر نے ان لفظوں کو نا شعر میں عکاس کر کے نہ اس طرح لکھا اور بڑا ہی خوب فرمایا اس نے کیا فرمایا حضرت جی <تصفح> کہ اے سارا زمانہ ایک پاسے اے سارا زمانہ ایک پاس پر آقا دا گھرانا ایک پاس سارا زمانہ ایک پاسے پاس آکا دھرا ایک پاس ایک, پاسے ایک نین تمہ پاسے پر یار دھکڑا ایک پاسے سارا زمانہ ایک پاسے اور اس ناچ کا آخری شیر ہے اور بڑا ہی کمال ہے ٹائم نہیں میرے پاس بس حاضری لگوانی ہے سنیے گا اور توجہ کریے گا کہ یہ شعر کہہ کیا رہا رہا ہے؟ کہ جد ومل مزا ن پاسے پڑا کا دچا ایک پاسے سارا زمانہ ایک پاسے سنت ادا فرمانے جی